מינצנקו נשיבה, ירדס, ירושקו נגע ישימה ערכת ממתק חדשה, חדשה לגמרי של פודינג, נכין פודינג, בפה נוהבים פודינג אז עשו ערכת אז חברת קרשיה של פופינג קוקינג זה של כל מיני וככה נראית הקופסה היא נראית מדהימה, נכון? ככה זה מאחורה לא, ככה זה מאחורה אז שולמתי הרבה, איך אני יודעת להכין את זה? אני פשוט כבר למדתי, אני כבר הבנתי את הרעיות וזהו, וגם אני רואה לפי התמונות וככה נראה מהצד ובוא נפתח אוקיי, okay, אז בוא נגזור זה בזירות כי אנחנו מה שיצא מתוך הקופסה בוא נראה לכם אחד אחד מה יש בפנים דבר הראשון שיצא המגש של הרובים, וכל מני uh, שבלונות שאנחנו הולכים להכין okay, יצא לנו 5 סקיות אבקה יש לי פה מיקן, צ'רי הסירופ של הפודינג הפודינג עצמו ועוד איזה משהו, נראה לי זה הקצפת אם אני לא טועה קצו לי סוכריות צווניות ובאפל קטן דבר הראשון שעושים גוזרים את המגש גזרתי את המגש אוקיי, okay, שופחים uh, מים עד הקו ושופחים את כל הפקה לתוך המים ומערביבים היטב היטב היטב אוקיי, okay, חברים, אז הפכתי את המגש, שמתי את השקית, ועכשיו אני צריכה לשים זה לא משולש, זה מלבן של מים. זה שלי, רק שתדעו ומערביבים היטב-היטב היטב עם הקפית שהגיע הרבבתי את הכל, כמו שאתם רואים, הרבבתי את הכל ואני פשוט סוגרת את זה ופשוט עושה את התנועה הזאת גוררת את כל מה שיש בפנים, יותר למטה ומקפלת ושמה את זה בצד בינתיים הדבר הראשון נעשה מכאן! מי שראה את עבר הפענית פרק הראשון יודע מה זה מכאן אז בוא נשפוך את השקית לתוך המלבן פה כוס אחת של מים ומרוויבים היטב אוקיי okay, רבבתי את הכל ואז אני שמה בתוך הגומות האלה <ש> <ש> ואני עושה אותו דבר עם הדבדבן סיימתי עם הדובדבן וסיימתי עם הקלמנטינות ועכשיו פשוט צריך לחכות, לא צריך להכניס שום דבר למקרר אוקיי okay, חברים, אז הנה הפודינג, הוא התקשב וגם הפירות אז אני קצת, חותך את הצדדים שיהיה קל להוציא את זה אני מקווה שיהיה קל להוציא זה ואני מקווה שזה יצא יפה אז בהצלחה הפירות שלי מוכנים, מוכן Bon, on a pris la cachette. إنا הפודינג שלי! והוא נראה כזה פודינגי כולו מקושט ומוגזם ותאמת הוא די חמוד אני אוהבת את זה ככה זה בעיקרון היה ממש ממש כיף להכין זה הרכה הזאת היא ממש ממש כיפית אני ממש ממליצה עליה ובוא נטעם אני מקווה שזה לפחות איפה שלי? אז бони там и та да кимас. Ани тамта пудинг ваз ани там ет кол а шар. Пудинг. Дав колорам. Мы гешим се да пудинг авка те каза. Авад бадинот. Зе мот мот маток, ава ло ра бихлал. Бони тамта микан. Мм, мы скирмо рибат то позим. Зе акол. Ва дав деван ма довдовала кілька хвилин лафті. У كيلو мамаш істи в 10 тисяч. А зараз бо ні там та крем що хнти. Довка крем лора. Б крем з лора з метаок. Нيراл щи те номі зем. Єще за там нахотіки тих. Так для за сумієвка каза. А б крем з ערכת ממתק. תודה רבה שצפיתם. אם את רוצים לראות עוד סרטני ערכות, ודאי יש המון בערוץ שלי. פשוט תראות שמוב ותהיו מתקנים לערכות החדשות שיש כאן ביפן. וזהו, רוצים לשמון את איתי זה גם אפשרי, כל הקישורים למטה. ערכת ממתק של תומאס, איש כתוב פה. מוקו מוק, תומאס. Thomas and Friends, מחברת HEART! וואו! Wow. אז תומאס מאוד מאוד פופולרי ביפן, כל הילדים מתים על תומאס אחת הסדרות או דמות מאוד מאוד אהובה עליהם בעיקרון ילדים ביפן, במיוחד בנים, אוהבים רכבות מאוד אז הם בקטע של הרכבות אז עשו ערכת ממתק שאני דווקא מתרגשת להראות